И почна да говори Божието Слово. И вижте, идвали са в България много служители. Обаче повечето от това, което са проповядвали, съм го забравял. Но има едни думи, които не съм забравял. И това са думите на Мойсей, когато отиде при фараон и му каза: пусни моя народ. На английски бяха Let my people go! И брат Джонни Нор потрасяваше тези думи. И имаше там хиляди събрани. Милицията, тогавашната полиция, бяха дошли с микробуси, с, е, обградили всичко е, да дойдат, ако има безредици да хващат, да арестуват. Беше дошъл един с камера да снима, и беше забрав капачката на камерата и снимаше през цялото време с затворена капачка. Аз се бях качил отгора на един трафо пост и наблюдавах всичко и снимах. И сега успях да изробля дори снимки от това време и можах да ги подаря. Спомням си, когато брат Джони Ноя беше в София, имах привилегията да го возя в моя щупен москвич. И е, няма да забравя, бяхме събрани там в един дом и така бяхме само младежи и той, но сега повечето от тези младежи са пастори. И няма да забравя, той попита за един стих от Божието Слово, някой дали знае къде се намира. И аз понеже доста, четях е Библията, веднага със сети послания към филипяните, първата глава, и брат Джони отвори Библията, на го стиха и аз бях много горд. Тогава нямаше компютъри, нямаше конкорданции, трябваше да познаваш Библията. И много други спомени има, няма да заправят, когато дойде тук в Шумен. Тогава може би за първи път стъпи в този град. И тогава богослужението беше в Методистката църква. Цялата църква беше потъпкана от всякъде, от хора и аз съм жах да вляза. И тогава видях как един агент на държавна сигурност а, дойде, почна да разбитва хората, щупи дори едно стъкло в църквата за да успее да влезе и успяха да го изкарат. После и белезници му слагаха и какво ли не. Знам, че когато беше поканен в България след това на конференцията Исус е жив и днес а, и пристига на летището излиза също името му Persona non grata, което означава, че няма право да влезе в България и един пастор отиде и го изведе от зоната и го вкара в България. Така че много неща сме видели, но този човек пролокува за падането на комунизма. И месеци след това комунизма падна. И знаете ли, бих се радво сега Бог пак да го потърби, за да допадне. Защото, както виждаме, още влачиме последствията от това минало. Все още не сме се оттърсили от всичките тези неща. Както казва един от бившите президенти на а, нашата страна, той казва следното а, България има един орудлив капитализъм. Този комунизъм се изроди в един орудлив капитализъм. За съжаление. Така че, нашата страна се нуждае от промяна. Тя е духовна. Тя не е политическа толкова, тя не е економическа толкова. На първо място са духовните неща. Така че, аз приветствам брат Джони Ноев this morning нещо да се случи тази сутрин, защото нещо се случи в Варна което не е много разказвано и почти and that is that after that we preached from the roof of the evangelical church On Lenin Boulevard in Varna, and we shouted the words "Let my people go" <laughs> then groups of, of Christians gathered. There were about 8000 people there. And they gathered in small groups of 200. 200. And they went into the church. Uh, and we had some big scrolls there. И имахме големи свитъци там. And uh, these scrolls were signed by all these uh, people. About 6000 men and women signed the scrolls. човека подписаха тези свитъци. And on this, in the scroll was a text. Uh, We would pray for the authorities. That they would give us a good condition to live a, a peaceful and holy life. Because that's in the Bible. It's written in the letter to Timothy. That we should pray for the authorities in high position that they will give us a good condition to live. Holy and peaceful lives. да се молим за власти да могат да дадат добри условия да живеем And then the Christians they wrote their names. И тези християни тогава своите имена. They would be ready to preach the gospel. Съгласеки се че ще продължат да проповядат евангелието. condition was in the country. Докато такива условия дойдат в страната. Now these two scrolls have, have disappeared. Тези пасвитъка са изчезнат. Не могат да бъдат намерени. Толкова uh, uh, много uh, обяснения къде са. But, uh... Но Библията че и Мойсей изгуби първите два скрижали с закона и Бог му каза направи две нови. И аз напиша So we have written, we have made two other scrolls and so we are bringing them to Varna that they shall be signed by the Christians Var who come to Varna this afternoon. And uh, the declaration which is on, on these uh, On these scrolls will be known to you today. И която е написана на тези нови ще ви бъде прочетена днес. Because we have the two scrolls here in Защото двата са тук с And it has been decided. И е the signing of the scrolls begin here. подписването на ще започне тук в И ние вярваме, че Бог разжира всичко това. He knows this place. Защото Той е познава това място. Which have, which have from this place. Той е чул молитвите, които са се издигнали от това място. And той знае истинското Божие Слово, което е било проповядвано този Авон. И аз вярвам, че Святият Дух го е подредил така. Да могат снивката давят. не би когато свърши с моето проквот тази сутрин с вита с те да поставя тези две маси. И ще ми се каже как да войта да ги попиша по желание. Но не би добра идея. Let me really explain what you are writing, what you are signing. The the за какво става That we really in this morning, Sunday morning service what it is all about. So uh, that's, my, uh, that's my duty this morning to try and explain to you that that uh, what I'm preaching now that is what you are declaring in the scroll and say yes. И да ви обясна, че това, което ще проповядам тази сутрин, е част от декларацията, която ще подпишете и с която ще се съгласите. Ако не вярвате в проповедта тази сутрин, не подписвайте. Но ако вярвате, подпишете. Алелуя! Ще обясним някои неща от писанията. I, the И имам чувството че is се very special sunday morning една наистина специална неделна сутришна служба difference between a sunday morning service in church of в Христовата църква. And all other services during the week. И всички други служби по време на през седмицата. the Sunday morning service. All comes. Всички идват with their hearts prepared. подготвени. They are worshiping the Lord as we have just been doing. Бога както ние направихме. And in the morning, Sunday morning service, и сутринта в неделя the preacher has to а проповедникът има use quite a lot of да използва колкото иска стихове от Библията. Защото това е когато Евангелието на Исус Христос трябва да бъде обяснено. Но как да обясним Евангелието без да прочетем от Библията? Така че и вие трябва да сте готови тази сутрин, че ще четете. And every reading from the Bible, you've said you're yes or no? Uh you see that to afterwards here. Are you ready? Are you ready? So the first scripture verse we shall be reading is from Acts of the Apostles chapter 13 verse 36. Ето което ще прочетеме от Босовски, 13 глава 36 Когато Давид е служил в поколение, че поколение послуже на Божието намерение за спа и биде положен бащите си и видя слънце. Така че сега внимавайте. Събудете се всички. Защото в Библията, която четем, се казва, че когато Давид изпълни целта на Бога в неговото поколение, това е Библията, generation. Now What the people did 25 years ago, well their generation. хората направиха преди 25 години тяхното поколение. What we are doing today is our generation. правим нашето поколение. And we are responsible for what we do in our generation. И ние сме отговорни за това което правим в поколение. reading my my text correctly? текста си правилно. It says here that when David се казва Давид след като в своето си поколение послужи на Божиято цел. Отече аз ви питам тази сутрин тук. Прав ли съм, maintain, когато каже, че Бог има цел за всяко поколение? Бог има every generation за, все, за всяко поколение. You were not born by а ти не си роден случайно. World, Бог подготви твоето раждане и идване в този свят дори преди света бе И Ти си тук за да изпълниш Божието намерение в твоето поколение. Това, което they signed in Varna 25 years ago? Tva, те подписаха във Варна преди 25 години? for god that was the purpose for that time and what you are shining here today that's the purpose for bulgaria now that's for this generation god loves bulgaria he won a revival in bulgaria he doesn't want the water the living water to run out in the sand той не иска живата вода да изтече в пясъка. И той пита дали си готов да го последваш с него of the of the dispensation of God. So фаза на Божията диспенсация. we will have to say yes or no? ще трябва да решиш дали да кажеш да или не. you believe that God has a purpose for this generation in Bulgaria? че Бог има цел за поколение в България? Come and се Say to the Lord, I shall serve you a purpose now. Аз ще служа на Твоя план, на твоите намерение. Не искам да правя много други неща. Искам да вървя напред. Not to the right, not to the не на right, не на ляво. Не на не на ляво. Но направо с Господа. Are you ready? Готов ли си? David served God's purpose in his generation. Давид послужи на Божието намерение в своето поколение. You Ти и аз are by God сме избрани от Бога. To know about God's да знаем нещо за Божието намерение. Не да можеш да служиш на Божието намерение без да знаеш какво е то. And God's is a и Божието намерение е тайна. It is a тайна. Тайна може да бъде открито единствено чрез тех прозрения. днес. Бог ще им даде нещо. Книгата ще бъде отворена за тях. Те ще започнат да виждат неща които никога не сте. They have never before. Start to look into the of and the mystery of the universe is, has a special name, a na ima special name. in the epistle to the Ephesians it's called the mystery of Christ v and, it and it's the best best hidden mystery in the all generations. It's hidden in God himself. And he is revealing it to those he want to reveal it. And those who don't, who, who shouldn't know anything about it, will never understand it. The professors at the theological university, some of them, they have never seen the някои от тях никога не са виждали тайната на Христос. Lady in the country side. Но унази малка жена в насело. A old lady outside of the village. who възрастна, извън селото. almost lost her eyesight. почти не може вече да вижда. She knows the mystery of Christ. And на Христос. When she prays she has power. With she has God. от Бога. Hallelujah, hallelujah. We want to be such people. who knows да about God's purpose for our generation. Божият план. So we shall read from Ephesians chapter 3. And we shall read from verse 4, 5. Just, uh, yes, 4. In reading this, Three, three, four in Ephesians. In reading this, then you will be able to understand my insight into the mystery of Christ. The mystery of Christ. And then it says, which was not made known to me in other generations as it has now been revealed by the Spirit to God's holy apostles and prophets. <coughs> 7, 3, 5, която в друго поколение не биде да род, и брод". So that means that God's purpose for Bulgaria in this generation, означава, за България в това поколение, has not been known to other generations. Е други поколения. It is something which is been revealed to the people now. Тя е нещо, което се изявява на хората сега. Библията казва тук. Която в други поколения не биде известна на човешкия род. Това означава, че Бог има нещо днес, което не е било познато на хората преди 25 години. И сега искате да, да го направи познато на нас. Той има тайни, които да изяви на своя народ. И ние трябва да започнем да познаваме Божият план за това поколение. Това е нашата цел с свитъците, които ще ви бъдат представени тук днес. И както ви казах, ще прочетем различни части от Божието Слово тази сутрин. Намираме се в неделно богослужение в Христовата църква, където четем от Словото Божие. Колко от вас са донесли Библиите си тази сутрин? And Виждаме телефони. also telephone дори може да имате Библията на телефона. Very good. Praise the Lord. So, we shall read today, може да се от телефоните Евреите 5 глава. And we shall read from verse 13, стих uh, 6 verse 3. До 6 стих. It's not very long. And we will do it quickly. И I am reading in English. and Tony he read the good Bulgarian translation. He has also his telephone here. Can you can hear it. Bulgarian. <laughs> okay. He chapter 5. <laughs> so. Hebrews chapter 5. 5 <coughs> <coughs> 13, стих казва се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 Поради това нека оставим първоначалното учение за Христа и нека се стремим към това, което е зряло, без да полагаме изново за основа покаяние от мъртви дела и не вяра в Бога. Учение о воскресении. The resurrection of the dead. Resurrection judgment is a and God permitting we will do so. Бог The last the last sentence is very important. важно. God permitting will do so. Бог What does it say in the Bulgarian Bible? That's what it says. You will do me. this if the Lord allows us. Huh? Okay. And that Бог be said, if God can. Once more. And that will be If I want to have some revelation, God will permit it. If I want to know more about the righteousness of Christ, of course, God will tell me. If I want to know more about what is the difference between good and evil, God will tell me. I just come and ask Him. Аз просто ще дойдеш he serve to me on a plate. И той ще ми го представи на блюдо. That's not the of the Bible. Но това не е което Библията ни получава. Посланието към the Hebrew казва, Ще го имаш ако Бог ти позволи. If God says yes, ако Бог каже да. Knows your life, и той познава живота ти. he knows whether you have really taken a той познава дали наистина се взел или взема решение да следваш Христа. Той знае дали си оставил пътищата на греха. И знае дали имаш вяра в сърцето си. Or if you are a или ако се съмняваш. Защото посланието на Яков казва да не бъдем <coughs> yes and, and we spoke about that the other day when we spoke about Herod da, a, toga, and it says about the king Herod that when he listened to John the Baptist sluša, mm -hmm. my, English Herod, he my English Bible says that Herod he was puzzled and I'm sure that th that's not the Greek word <coughs> Herod бе he повече more than puzzled. какво Irud by Българската Библия? So I asked you what че българската библия казва че Ирод се двуумеше. Помешен, Той се двуумеше. If you are double-minded, <coughs> the, the, the, the epizoteur James says if you are double-minded, you should not expect to get anything from the Lord. Such a man will get nothing because he double-minded and unstable on all his ways. So if you think you can come up here and sign the protocols, ако ти си мислиш че ще тук и ще подпишеш end И че веднага след това ще получиш нещо от бога Мога can tell you your signature is worth кажа, нищо if you ако се двумиш нищо няма да получиш But if you have one но ако имаш ако, ако си едноумен, you ако имаш решение в сърцето и Иисуса и ако ходиш с Исуса, ако си се отдалечи от дявола, обърнал си гърба си и искаш да живееш свят живот, then the Lord shall give you, тогава Бог ще ти даде. И тогава твоя подпис. Има, е ценен възможност. So след няколко момента свитеците ще бъдат днесени. Паспора ще ви даде инструкции как да дойдете от листа. Но ако се двумиш, ако с един крак стоиш във света, а с другия крак Божието цялоството, ако с другия крак Божието цялоството, like that stay where you are please don't consign we don't want to have vain signatures here God is raising up, up an army in Bulgaria now an army which is not double minded it's a victorious army believing in the Lord Jesus Christ confronting the sin Вярваше в идващото съживление. Затова и аз не съм дошъл след 25 години тук в България, за да ви разказвам спомени от преди 25 години. To tell you about the future. To tell you about something Amen. that he will reveal only for this generation. Something which is a part of the mystery of Christ. Нещо, което е част от Христовата тайна, която не бе направена позната от на други поколения. И Павел казва, за моето поколение нещо ме бе изявено. И той наистина имаше велики откровения. You know, we no, we uh, Петък, когато проповядахме, говорихме за откровения, дадено на човека. Like Paul. Като uh, Павел. И Павел се оплаква пред Бога. Той има нещо, което нарича тръх в пота никой не знае какъв е този трън в плътта. Никой не може да ни го обясни. Но ние знаем, че това бе нещо, което го болеше. Всяка стъпка, която Павел правеше, той чувстваше този трън в плътта. Не знам какво беше in his life, но бе нещо много полезно в живот. He even goes so far to say. обяснява и казва, It's like a devil of Satan slapping me in the face, и казва като пратеник от сатана, който ме удря в лицето. That must be awful. Това звучи ужасно. So Paul asked the Lord. И се пред and he said, "Take it away from me, Lord." И казва Отнеми този дявол от мен. Отнеми този изпит от мен. Това нещо, което толкова е болит по всяко време. И Бог му отговаря и казва Не. I'm not taking it away. Why not? It, it's so painful. Yes, it's good for you. Good for me, but it, it, it hurts every day. Yes, and it should go on hurting you. Why? Because I have given you, says God, to Paul. Some great revelation. Защото Бог казва на Павел Аз съм ти дал велики откровения about the of Christ. За тайната на Христа И заради тези велики откровения И че ти знаеш повече за тези неща От всички други хора Може и да се възгордееш Но за да не се възгордееш Защото гордостта ще те доведе до падение. In order to keep you away from pride, за да те опази от гордост, дал съм ти този трън в потта, който те боли всеки ден. Това може да бъде меседжа за някой тук Това за някой тук ти си говорил на Бога за този проблем, който имаш. В твоите работа, в бизнеса, семейни проблем, проблем с децата. Някои отиват в една посока, други в друга. Проблем с ожението ти, проблем с изкушения. Itese Itese Molo devil of Satan to, to, away from me he's slabbing me in the face And God says to you this morning No I'm going to keep you there. Ще те ще те because if I'm going to tell you what's going to happen in Bulgaria now. какво ще се If I'm going to tell you my agenda with the Church of Christ in Bulgaria. Аку against now. Not a communist system. No, system. Another вече which система is called the Babylonian system друга система която е наречена birds нечисти птици demons and temptations which is of the flesh и изкушения, които са подтъмни. Така че отново трябва да извикаш, пусни людите ми. Ако ти открие какво предстои, добре ще да те пазя в смирение. Keep you in a low да те пазят ниско в смеха, за да не се въздигнеш и да станеш, защото съм ти изявил нещо. Така че, ако решите да дойдете да се подпише нещо, Uh, трябва да бъдете готови. Uh, за това, че ще бъдете тук с проблеми. в God is going to for you. защото Бог нещо ще ти изяви. Yeah, и, той, uh, uh, да, и Той е concerned. за душата. Yes, and he is за твоето духовно до Иска да бъде спасен. Той иска да стоиш пред Исус Христос. Той иска портите на небето да бъдат отворени за теб. И затова те пази там където си. And if you can't take it, ако не можеш да го приемеш, don't come. не идвай. Stay away. Стой на страна. Никога не поставяй името си в тези свитъри, защото чрез тях се мобилизира нова армия. Тук влизаш в едно ново служение за България. И Бог ще ти изяви нещо, което не си знаел преди. И ще го проповядваш. И няма да бъде лесно. Защото дяволът ще бъде срещу теб. So must keep, must keep a low with you. Така че Господ трябва да те пази смирение. Защото познава сърцето. Той знае моето сърце. За да, за да не се възгордем. Идя като Той удри в ръцете. And when we say, Lord, take it away. И когато ние се молим и кажем, Господи, отговаряй на той отговаря. No, Не. По-добре е за, за теб по този начин. It, По-добре е за теб да пазят в да такава ситуация, в която е сега. Защото сега ти имаш нужда от мен. I hear that you are to me. Чувам, че викаш към мен. Me again and again. И ме молиш отново и отново. I want to have you there. И аз искам ти да си в такава позиция. My child, Дете мое. Слуга мое. Кои са влизат в България. With the word of God. С Божието Слово. So the Bible says here, и Библията казва тук. What we have been reading, това, което certu says anyone who се живее на мляко не е запознат с учението на праведност so, what is това, so, От което България има е нужда днес е хора, които познават ученията на праведността. So, not only about the in the world. Не говорим просто за праведност в света. The leaders, they have their Политическите лидери имат своята праведност. И те ще бъдат Държани, от Бога за какво правят. Yes. Но ние не сме политически. Имаме наше свое царство. We царство a kingdom this world. Царство, което не принадлежи okay. на този свят. Jesus Исус казва моето царство не е от този свят. We leaders. Ние имаме собствени лидери. We have собствена култура. We сме manners. Ние We собствени граници. И имаме наша собствена праведност. Ние сме оправдани чрез Христовата Хърти и Тя ни е направила праведност. Това е учението за праведност, от което толкова много имаме нужда. That what да повярваме. God has promised. Че това Бог That he'll make us righteous. in his eyes. not in the eyes of the world. на света. But we are righteous by the blood of Christ. Ние сме оправдани чрез Христовата And all the accusers must uh, close their mouth. И на всички Because we are not justified by them. We are justified by what Jesus did on Calvary. There is one thing with which God the Father is content and satisfied in the universe. And that is what Jesus did for you. so much what you do for him. А не това, което ние правим за него, а това, everybody. което той направи да за теб и за мен. И това означава да познаваме праведност. I was in a very small gathering yesterday night. Вчера бяхме в едно много малко събрание, a little church in a village. една малка селска църква. Може би 25 човека. <laughs> Чудесно беше! Святият oh the spirit of бе там. We were singing the Пеехме песни. And at a certain moment, 1:18. от Исаия 1:18. And Там, където the scripture verse where Там казва писание такова, come, let us, come let us with each Ако греховете ти са като морал. They shall be white as snow. If ако са кръв ом ще ги отнема, ще бъдат бели. Това е в Исаия 1.18. Това е Божията праведност, за която. Не е праведността на света. Праведността на света казва, ако ти направиш това за мен, аз ще не правя онова за теб. Но праведността на Бога казва, Нищо не си направил за мен. И нищо не можеш да ми дадеш. Аз затова ти давам всичко на теб. Ще те очистя в очите на ако искаш да познаваш тази праведност, защото учението за тази праведност ще даде сила, помисли си какво би било, ако не трябва да се страхуваш повече от Бога и с дързост идваш в света и светих. Не да да се страхуваш от Бога, you защото си чист. When he looks upon you, когато Той те погледне, like ти си като сняг. No Всичко е бяло и чисто, няма грях. Всичко е било платено на Голгота. So Това ти дава сила от Бога. It you. И Бог е изявявал. You не можеш да научиш, you be told about it and by your не може някой да ти преподаде и ти по-логично да разбереш, it can only be by revelation. но може да бъде прията само чрез откровение. So the Lord says, така че Господ казва, if you come sign, ако дойдеш и подпишеш, make you know the about the ще ти изявя, у за праведност because this is needy for the new army защото това army праведна армия even if the world accuses us дори ако светът ни обвинява even if they don't understand us дори ако светът разбира the family don't understand us ни разбира perhaps even the church don't understand us може църквата ни разбира but we are a righteous army in the eyes of the god of the lord но ние сме праведна армия в и тези, които подписват, being and being Бог казва, че те ще бъдат учени и ще разберат прав... Правда, праведност. Които се казва, че твърдата е за тези, които са пораснати. Които чрез постоянно обучение са били обучени да различават доброто от злото. А това е голям проблем днес. Today says 5, защото Исаия 5 тъгла казва за днес. Че uh, черното е наречено бяло. And white is made black. И бялото е наречено черно. Лъжите се наричат като че ли са истина. А истината лъжи. Това, което е добро, е направено грешно. And what is weak, и това което е грешно и зло е наречено добро. So it И живеем във време, в което Божиите деца ще трябва да различават кое е добро и кое е зло. А Библията казва че Сатаната is able той може да се представи an като светъл анг, ангел. И дори Исус казва за последните дни че много лъжи пророци ще идват в страната ни. And you more anything else, To the Затова е повече от всичко друго, ние имаме нужда от Духа, който разпознава духовете, the опитва духовете, за да знаем кое е добро и кое е зло. И начин, по който можем, That is by revelation of God. откровение от Бога. So those who come and sign. да By writing their names they say to God. Като изписват имената те казват пред Бога. Please Lord. Господи. Let me know what is good. Покажи ми кое е добро. And let me know what is evil. Покажи ми кое е зло. Let me know what is a lie. Покажи ми кое е лъжа. And let me know the truth. И покажи ми Let me know what is Of the покажи the е от дявол. And let me know what is of И покажи ми кое е от Христос. Нека да мога да различа от доброто и злото. Says, и Господ казва, it, ако Аз го позволя. Ако аз го позволя, ще имаш ново разбиране. Ако аз дам разрешението, look upon ще те гледам като слизаш надолу по редовете. Ще те видя, като вземеш химикала. Ще те видя, като напишеш си името си. И ако го позволя, ако аз дам позволението, от сега нататък, Бог ще работи в сърцето, а за да те направи да разбереш повече от преди. And what is wicked and, and evil? What is of God? And what is of the devil? And what is belonging to Christ Jesus? And what is satanic and demon and which is deduction from the, from the devil? So we are still uh, looking into the book to see here what it says about It says here, they are trained, they have trained themselves to distinguish good from evil. Therefore, let us leave the elementary teaching about Christ and go on to maturity, not laying again the foundation of repentance from acts that leads to death. You got it from 6 and its verse 6 uh, uh, verse 1 the whole first verse in chapter 6 chapter 6 се казва so you know we are we are coming into a phase now in bulgaria идваме влизаме в една фаза в България сега and you have had the gospel for many years here и, и да вас се е проповядало Евангелието за много години. И Библията казва в Новия Завет, че според времената, you have had the in this uh, според времената Евангелието е било проповядано в тази държава. You ought to be uh, и за миналото време, до сега всички трябваше да сте учители. You ought to be a teaching everybody else. Scripture да се когато да други хора. says according to the time you had all these many years. the last времето, което което толкова време имахте. 25 years. години. You ought to be able to teach other people. да други Because you know something about the secret of God. защото познавате тайните на Бога. So now God says The hour has come to leave the elementary teaching about Christ. the Now what is the elementary teaching about Christ? Here it says, it is the teaching about repentance from acts which leads to death. Well, I think if there is something which is needed in my country, Uh, например, мисля се за нещо, което е нужно в моята държава. И това е именно посланието за покаяние. They, they, they that they have to трябва да бъдат научени, че трябва да се покаят. Не могат да продължат да живеят But в грязани. Библията казва, че по учението за покаяние е първоначално учение. Бог, не, учение. Бог иска да, да те изгради, да ти каже повече. Той иска да растеш, да бъдете израснали християни. Той иска да да християни. Които разбират тайните на христа. И които могат да получат И да разберат откровението, което е за това поколение. Но от ора. They always teach също нещо проповядвано. Sunday след неделя. Тогава, когато ти си там. ще teach the same things. Sunday ще прополявам също нещо. Day by day. Днес ден след ден. Докато Бог иска да израстваме. Това е в Библията. Голямо предизвикателство. И тъй а, подписването на свитъците започва да се. които поставят имената си в свитъка, Казват на Бога. О, oh Боже, let me go on to understand more than the elementary teaching. Позволи ми да разбера повече от елементарните първоначалните учения. About за покаяние. За Кръщение. About the на on of hands. Please God, let me come to understand what you, what Нека да мога да разбера каква е твоята воля за моя живот. И каква е твоята цел, твоя план за България? Моля God let me know of the of Молете, Господи, откри ми тайната Христова. И нека вляза в това божествено откровение. Where with Там, където работиш с мен. me. Так според великата си цел, nation, с нацията, с църквата, за да мога наистина да ти служа по един добър начин. Говоря специално на младите хора тук. Вие принадлежите на ново поколение. Mill, things, ако вървите по същите цикли и а, получавате само елементарните неща, България А ще остане в същата бедна позиция. Because if you God's purpose for your но, you must know something about God's purpose. Да цяло, and you only know it by revelation. Да and God is giving us the opportunity today that we may come and we may sign these scrolls. We and, we sign these scrolls. and by signing it, и като ги подпишем We say to the Lord, да кажем на Бога молете Боже помогни ми да продължа по-далеч от елементарното учение за покаяние или за Божия съд и всички тези елементарни неща които са за новопокаялите We have to teach the new beginners. Овде the Lord also wants трябва да бъдат to teach a new generation. иска да получи едно ново поколение. About his purpose, да научи едно ново поколение своята цел. I heard here in this church this morning, That Hebrew songs were sung че еврейски песни бяха Hallelujah. That was wonderful. That was We have been uh, 20 years in Israel. Ние прекарваме 20 години в And uh, and God has a great purpose. и Бог има велика цел. With the Gentile Church of Christ с езическата църква на Христа. И Израел. Is a gay, great from God. Това е голяма диспенсация от Бога. And we must know about it. И ние трябва да я познаваме. Голяма част от църквата не знае нищо за това. Songs. Но вие изпяхте песните. And sure when you sing the songs, и съм сигурен, че като изпяхте It's песните, защото вие също говорите за това. Това е защото сте били получавани. Your is you about these Пасторът ви ми е казвам за тези неща. So, that's a, that's това е чудесно. And it must go like that. Uh, и трябва да продължи така. We must come God's for our generation. Трябва да влезем в Божията цел за, за това поколение. Щото близкия изток е във огън. We Току-що ни изгониха от Израел. After 20 years of ministry, След като служихме там 20 години. 12, in the desert, 12 години в пустинята. Където е ужасно горещо. It's of Наречена ужасната пустиня Цин. 250, 250 метра под морското равнище. 53 дато uh, до 53 градуса градус <coughs> uh, трудна работа But we, we, we did the job the given Но ние свършихме това което Бог ни бе дал и накрая uh, orders came uh, заповед дойде от иерусалим И had to и трябваше да напуснем страната so which had to leave Bulgaria these 25 years ago. При 25 години да пусне България. Deported by the communist authorities. Депортирани от комунистическите власти. I cannot say that we were deported from Israel. Ne, не мога да кажа депортирани от Израел. almost. Но беше почти също. There was no way we could stay. Нямаше начин да остане. So we tried така so, We tried all the places in Israel. It was closed. We tried to get up to Lebanon. Anyhow we looked upon the position. But in Lebanon at this moment. there are 80,000 missiles. In Rams, има, on има 80 000 ракети, които са насочени против Израел. И е опасно място. And And is on door. Uh, и гражданска война там е много близка. We could not go to Syria. Не можахме да влезем и в Сирия. Вие знаете какво се случва в Сирия сега. И как християни са преследвани. Обезговяват дори децата не можахме да отидем на исток и към Газа. The rain, the защото ракетите валят над газа. Не можахме да влезем в Египет. Защото мишелманското братство работи там. Не можахме да влезем в Йордания. Защото дните на кралят сам са вече преморени. Имаше само един път за нас. was to come over the to bring the whole convoy on ships and get it over the sea. And get it into Greece. And get it up to Corinth. where Paul lived, and wrote his letters. From Corinth he wrote the letter to the to the epistles to the Romans. From uh, Corinth he wrote the epistles to the Galatians. From Corinth he wrote the epistle to the Thessalonians. He the to the Thessalonians. And, And, he, wrote to And uh, he wrote himself two epistles to Corinth. All about the purpose of God. So, while, the, while, while the Middle East is fire, и тъй, докато близкия изток е в огън. And the world wind is И всичко се върти около Иерусалим. Бог предизвиква църквата си. And he says, И Той казва: Не се върти в своя собствен кръг. Ела в Божията диспенсация. Разбери какво се случва. That I need you. Разбери, че имам нужда от теб. As Както никога преди. Да свършиш своето дело в твоето поколение. Около Расолим всичко е в Ого. Можем да го видим а, по телевизията. Ирак и Иран. Третият свят чука на вратата. The площад е в опасност. И това е огромно предизвикателство за Христос. In, And, uh, great, great so in position in concerning your Относно вашата собствена държава България.